ἑ μέρος το πρώτον, ἕν, ἕ σχολέ. δύο, ἕ ἕορτε, τρία, ἕ σκενέ υποδρόμου, τὰ υποδρομία, τέσσερα, ὅ πετεουριστεέρ. ὅ πετευριστές, ὅ ακροβάτες, ἕ πετεουριστρία. Ο γελότοποιός. Εξ, ο πέτασος. Επτά, το χιτόνιον. Οκτώ, 9. ο κόρυκος. 10. χε φόκε. ο τυθασεωτές των θεριών. Ο δεμαντέρ των θεριών. Ο θερείο δεμάστε εσ. Χε νταμάτευρα των θερείων. Δώδεκα. Τα υποδρόμια. Τριακαίδεκα. Το νευροσπαστικόν θέατρον. Τέσσαρακαίδεκα. Χε όρχεζης. Πέντεκαίδεκα. Ο λουρίστε Ο βιολίστε Εκαίδεκα. Χεκάίδεκα. Χω πλέκτρο ο Χω κλέδο κυμπαλίστεες. Χεπτα Το σδεύγος ορχομένοον. Οκτο καίδεκα. Χε Εννέα Χω ορχές τεές. Είκοσι. Το προστέγγασμα. Είκοσι χεν. Το στροβίλο δρόμιον. Είκοσι δύο. Ο Παράδειο. Είχ3, το πανεγουριστεριον. Είκο2. Το θέατρο Είκο25, το παίγνεόχαρτον. Είκο2. Το παίγνων των παίγνιοχαρτον. Είκο2. Ο πάικτε. Είκοζο ὁ κουμπέλια. Ήκοζη εννέα. ὁ κούμπο. ὁ αστράγαλο. Τριάκοντα. Το σδατρίκιον. Το σκάκιον. Τριάκοντα χεν. ὁ χώρο κατεσκένοζεω. Τριάκοντα δύο. Το χαρακόμα, Τριάκοντα τρία. Ε σκένεε. Τριάκοντα τέσσερα. Ο Πάσαλο, Τριάκοντα Πέντε, Ο κρίκος, Τριάκοντα Χεξ, Το Κρεμαστόν Κλινίδιον, Χε Αιωώρα, Τριάκοντα Χεπτά, Το Δέντρων.